Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація на передовій, яка нині ситуація у Бахмуті, в оглядарі, що відомо вам, про що кажуть побратими бойові? Насправді дуже напружена ситуація, з самого ранку дуже важка ситуація, тривають е, важкі бої по всій лінії зіткнення е, по Бахмутському напрямку. Ворог е, пробує активізувати всі свої засоби е, артилерії, міномет, мінометів, танків тобто по всій лінії зіткнення пробують просуватися і ми хочемо зрозуміти, відрив... що точніше вам каж... кажемо що о, головна мета ворога взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут але звідти надходять гарні новини для нас тобто ворог не те що не просувається вперед а й отримує поразку на певних ділянках, тобто змушений відступати тобто, і несе величезні втрати. Uh -huh. По тактиці ворога, це зрозуміло, що все ж таки вони пробують добити залишки е вагнерівців, приватної компанії повара Путіна, тобто ті залишки з 50 тисяч е найманців і злочинців, які лишилися, вони відправляють на, на гострі атаки, uh -huh. а за ними вже йде е на швидкоруч мобілізована десантура, яку, ну, яким мобілізовані ті і ті, які ми поповнили розбиті під Херсоном або Харковом частини. Так само ми вже розуміємо, що деякі частини і батальйони тактичні групи десантників так само розбиті, понесли великі трати. Що, що в живій силі? Що в техніці їх витягують на відпочинок, перезлагодження або угу. поповнення в тилові якісь райони, знову вводять, повторююся, залишки недобутки Вагнера, і через це ситуація з самого ранку надзвичайно uh -huh. напружена, адже пробують просуватися, пробують атакувати. Тобто хвиля за хвилою, як довго це може тривати? Ну, насправді, це тримає, триває вже 5-6 місяць, така ситуація на Бахмутському на Бах напрямку. Але сьогодні, ну, в порівнянні там, з попередніми, ну, надзвичайно... Uh -huh. Але, повторюсь, ворог несе величезні втрати і тільки там на одне, одному конкретному ділянку з самого ранку ворога втрати близько 10-15 битими і декілька складів боєприпасів, і знищені там, артилер... артилерійські системи. І це ще навіть е, не почався обід, uh -huh. обідний час. Ну, тобто не обід. І, ну, тобто такі спроби ворога активізувати свою діяльність дуже дорого йому коштують. Uh -huh. Адже, е, чим більше активність, тим більше втрати вони несуть. Володимире, ви кажете, що сьогодні і обстріл, тобто використання артилерії, артилерії росіянами набагато активніше. Їм вдається якось підвозити боєзапас? Вони пробують постійно підвозити боєприпаси, але ви можете подивитися там на офіційних сторінках бригади моїх або там на батальйону, вони регулярно несуть втрати в боєприпасах, скажімо так. Тобто їхні склади враховуються і наносяться. тобто їм це особливо не допомагає, тому угу. вони вночі, коли вночі привозять боєприпаси, а до обіду вже тих боєприпасів не лишається через те, що по ним наноситься вогневе ураження. Але все ж таки є цей момент коли вони намагаються їх використати і на жаль угу. в сторону в сторону мирних територій Володимир а ситуація для Бахмута і Вогледара сьогодні однакова якщо у вас є така інформація Ну те що мені відомо, не спробували ворога штурмувати Вогледар потерпіли поразку ворог поніс величезні втрати якщо і зайняв деякі рубежі то це не рубежі в самому вугледарі uh -huh. це десь на підступах там де самого вугледару їх дуже зручно знищувати це що стосується вугледару тобто вони знову ж таки сточили декілька своїх боєздатних бригад яких відновили і тепер вони вже не зможуть приймати участь грубо кажучи в тих погрозах про які каже бункерний що там весною почнеться широкомасштабний наступ ага. такими темпами коли вони будуть задіювати резерви які для цього не передбачені там їхнім задумом можливо якимось стратегічними планами то для здійснення стратегічних планів у них не залишиться сил ну для порівняння вони хотіли їхній задум був і були задачі взяти бах до Нового року силами Вагнера натомість Вагнер зараз Ставлять, грубо кажучи, на довольстві російської армії uh -huh. армії там з цих з цих залишків, наймець роблять регулярні частини е, окупаційної армії. Uh -huh. Фінансування так само буде не з чорної кас е, тих чи інших олігархів. А буде uh -huh. саме з бюджету е, ну. Так само відбувається, і вони були змушені для підтримки того темпу і того тиску на бахмутський напрямок задіяти ті сили, які, по-перше, не встигли відновитися, не встигли прийти злагодження, по-друге, ці сили мали... Ну і, власне, це буде зумовлювати швидші втрати з боку ворога. Хай так і буде, пане Володимире. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову.